أهلا وسهلا بكم سامحوني تعطلت نصبر نشوف سامحوني أهلا وسهلا بكم سامحوني تعطلت شوية لأن الكونيكسيون ما حبتش تتعدى أوكي بات ما يشتغل لا لا لا لا هاني يعني حليت هالمشكل المهم اهلا ازول ازول اهلا بكم الجميع رغم اللي ما عينيش صدقني ما عينيش نعمل لا ديريكت لا شيء فهمت ازول ازول ازول اهلا وسهلا بكم المهم الصوت باهي التصويره باهي كل شيء باهي يا ودي المصيبه هذه؟ المصيبه تعوضني، حاجتيش حشتي روحي انا انسان حر نبقى. يقال ان التقمص هو اكتساب التجارب وتعلم الكيان او الوعي في الاجساد البشريه التي يتقمصها وان هذا كان عندما يكتسب الخبره الكامله ينتقل يعني مرحلة اخرى من اشكال اخرى الى مستويات اعلى من المنطق. بهذه راي من الاراء، الاراء كثيره في التقمص. أهلا وسهلا بكم خلينا نزيد شويه من طلقك العادة أهلا وسهلا بكم المهم أنتم ملابس قديش قدش مزالوا رب رمضان هذا رب رمضان قدرش ما زالوا ما زالوا عشر أيام نستنعوا شوية من واحد يقال يقال يقال اين الحجه يقال يقال ليس هناك حجه في الامور في الامور هذه ما فماش حجه الى الان ما هي الا احاسيس بشريه لا تخر على اساس انها حقيقه مطلقه حتى تثبت علميا الامور الحسيه لا تبحث مثل الامور الماديه ليس نفس الشيء يقال يقال وجهات نظر احاسيس فهمت هذيك هي يعني الحكايه ما نجموش تجي تقول لي آآ آآ معنتها حاجه مطلقه لا ما فماش حاجه مطلقه الاحاسيس اذاكم تفرقوا من بين النفس فهمت ديما نقولها لكم من بين اشياء حسيه وأشياء عقلية وأشياء جسدية فما فرق, فما فرق فكرة كما نقول لك أنواع الوجود تختلف فما عدة أنواع من الوجود كل وجود يرمز إلى عدة أشياء كما أقول الشجرة الشجرة بعينها وذاتها هي الوجود المادي هذا الشكل متاحها وتتلمسها هذا الوجود المادي الحياه او الشرايين الذي فيها الذي تجعلها موجوده هي الطاقه التي مصاحبه للجسد ثم هناك فكره الشجره التي يطلق عليها عده اشياء يعني كلمه الشجره بحد ذاتها اللي هي علم كامل علم كامل نحلو الشجره بالعلوم الفكريه وفما الشجرة الفعلية الجوهر الأصل الأساس واجب الوجود الفرق بين الروح والنفس الروح لا تحس الروح ما تحسش الروح لا تعي الروح فقط هي واسطة هي عبارة على الكهرباء تقولي شنو الفرق من بين الروح والنفس ونقول لك لو عندك سيارة الروح هي هذاك البنزين وهذاك الماء وهذاك الزيت هذيك هي الروح هي الطاقة الذي في السيارة الذي سوف تشغل السيارة اما النفس هو سائق السيارة سائق السيارة هو النفس هذا هو الفرق من بين الروح والنفس ولكن في المصطلح الديني دائما نخلط من بين الروح والنفس، ونتكلم على الروح على اساس انها النفس، قلوا طلعت روحه، هو طلوع الروح، وتنقولوا وإحنا طلعت روحه، بال... بالكلام تاعنا، نقصد موت الجسد، ليس موت النفس، هو كلام صحيح راه كي تشوف. فهمت؟ وقت الانسان يموت، تطلع روحه. أي تسحب الطاقة من جسده، فهمت؟ أما العقل هو الميكانيزم هو النظام هو المطور هو المحرك هو الخيوط، فهمت؟ هما الأفكار اللي أدت إلى صنع السيارة، الأفكار تنقولوا باب هي فكرة، وتنقولوا مقود، فولون، هي فكرة وقت نقول كرسي مساء السيارة هي فكرة هذا هو العقل العقل هي التركيبة التركيبة التي قبل ما نصنع سيارة نجيب الفكرة مساء السيارة الهيكل متاع السيارة النظام متاع السيارة القوانين متاع السيارة هذا هو العقل النفس هي التي تتحكم في كل شيء طبعاً ولكن النفس تؤثر وتتأثر يعني النفس, هي النفس القوية هي التي تتحكم من الداخل إلى الخارج أما النفس الضعيفة يؤثر عليها الوجود الخارجي فتتأثر وتتصرف بخطأ الروح ليس فرق بين روحي وروحك ليس هناك فرق بين روحي وروحك وروح أي شيء في الوجود الفرق الوحيد الموجود هو كيف يتعامل الشخص مع الطاقة هناك من تكون له طاقة سلبية هناك أكثر وهناك من تكون له طاقة إيجابية وهناك من الطاقة تسري فيه بسرعة هناك من الطاقة تجد صعوبة التواجد فيه وكل هذا في ما يخص الطاقة الطاقة هي الروح وهي لا فرق بين روح وروح لا فرق بين الطاقة وطاقة ولكن هناك فرق بين نفس ونفس كيف يعيش روحاني لا يعيش روحاني اثنان في نفس كيف يعيش روحاني أبننا الروح ليس واحدة الروح متعددة انواع كثيرة من الطاقة انواع تأثير بالحواس ما فهمتش نوما التأثير بالحواس أمل؟ Pour toi est-ce qu'il y a quelque chose en dehors du cerveau le cerveau le cerveau c'est de la matière المخ هي مادة هو مقر مقر يجمع كل هذه العناصر يعني هي مقر التقاء العناصر الروحية والنفسية والعقلية يعني مصدر المخ هو العرش فهمت؟ التقمص عملية تخص النفس أم الروح التقمص من المفروض عملية تخص النفس طبعا تخص النفس لا تخص الروح، ولهذا باش نتكلم. طبعا يمكن تقوية النفس، شيء طبيعي. سعيد جيب لي قال، اه يا المشكلة انتو معنتها سامحوني سامحوني سامحوني سامحوني، فهمت سامحوني. أنا علاش ما عادش أحد نعمل فيديوهات؟ بصراحة بصراحة يعني من غير ما نكذب عليكم ولا نلف وندور. نتكلم عن اللادينيين ولا نعرف اللادينيين اللي بصفة عامة هما مرضى نفسياً مرضى مش على خطر هما مرضى لأن مرضنا الإسلام لأن الإسلام والأديان الإبراهيمية مش نتخلص منها يحب لنا عشرة اجيال أولاد أولادنا أولاد أولادنا أولاد أولادنا يعني مرضى يعني إنسان كما سعيد جبل يقول كل الكلام اللي قالوا اللي معنا تحكيوا لي عليه ما نسمعش ما نسمعوش أنا من قبل فأنت ما نسمعوش إنسان ما عنده حتى مستوى ما نسمعوش فأنت وإنسان مع جماعة المسيح وجماعة التبشيريين وجماعة الواحد ما نسمعهمش أنا بقى. لكن المشكلة اللي أنتوما تحبوا كان الكذب تموتوا على حاجة الكذب تنشروا فيديوهات بتاع الكذب بطريقة غريبة جدا تعملوا دعاية للإسلاميين بطريقة غريبة جدا تعملوا دعاية الأشخاص ما عندهم حتى مستوى بينما هناك متنورين حقيقة متنورين على القناة اليوتيوب مساكن ما عندهمش حتى انتشار وحتى توزيع هذاك علاش فما أشخاص نعرفهم يحبوا يحكي يقول لي بربي يا كريم باش نحكي لعباد حشك بهاين ها أه؟ باش نحكي لعباد بهايم ؟ باش نحكي لعباد يسمعوا إنسان كما هذاك ولا يسمعوا رشيد ولا يسمعوا عباد ما عندهم حتى مستوى ؟ لحظة الباب يدق أني راجع ، أني راجع لكم ، أني راجع لكم ، أني راجع لكم سامحوني طولت عليكم. سامحوني طولت عليكم. آه، آه، سامحوني تسمعوا فيا. اسمعني الاشخاص الذي يعملوا فهمت في ال في يعني في معناتها نقولوا احنا القنوات من اجل مصالح شخصيه مهما كانت مهما كانت اي مصلحه راهو انسان حتى ولو يعطيك الحقيقه في بعض الاحيان راهو يعطيهالك ممسخه يعطيهالك ممسخه هذم اشخاص معنتها أنت وقت تسمعهم بحد ذاتك تلوث نفسك وتلوث ذاتك هناك عشرات الأشخاص اللي علموه اللي يعني يعطوك معلومة جديدة فهمت معلومة جديدة عمريش أنا جيت قولكم أي معناتها بسيف عليكم كذا وأعملوا كذا ولا طيب أنا كم نعملش كذا طيب أنا لكم كذا وكذا هاني وقت النرق الوقت فهمت نعمل ونعمل من اجلي انا قبل كل شيء، فهمت؟ من اجل روحي، من اجل روحي على خطر المعلومات اللي نعرفهم، نعرف اللي انا كانت معناتها كنت صغير، فما عبيد علموني، انا صدقني فما اشخاص علموني فهمت؟ فما اشخاص علموني وتنقلهم شنو تحبوا في المقابل. يشترطوا عليّ شرط واحد عبيد في المستوى عبيد في المستوى وتحت على عباد مش في المستوى ما أقول ما تحتش لا يقولوا لي الشرط الوحيد إنّ اللي تعلمته تعلمه بدون مقابل فهمت؟ إذا آه، نشوف أنا عشرات مئات المساجات يجيوني باش يبعثوا الفيديو بتاع انسان ما عنده حتى قيمه وموضوع ما عنده حتى قيمه. فهمت؟ هذوما الاشخاص اللي يبعثولي كان مشى وزعوا فيديوهات اخرى ما نقولش نتاعي، لا اي فيديو تشوفوا انت باهي. فهمت؟ تشوفوا انت باهي. توزعوا. أكاو فهمت؟ هذيك هي النقطة. إذا معناتها أرجوكم براس أمكم براس اللي تحبوا عليهم أنتوما ما عادش تجبدوا لي المواضيع هذه على خاطر حكاية فارغة وخروج عن الموضوع نرجعوا للموضوع نتاعي كما قال سينيك إنش ما نضيعوش وقتنا فهمت أنا نخدم غدوة وعملت فيديو صدقني على خاطر فما شكون اتصل بيا قال عملتش فيديوهات كل شيء وماشي لباريس نهار الأحد إذا آه باهي بح... آه لبس الجن الانسان كيف يعيش روحان في جسد، ما فماش لبس الجن، ما فماش جن، ما فماش جن، ما فماش جن، هاني انا تو باش نحكي لكم على حسب تجربتي، انتوما قلتوا انا قريت في الفيديوهات ماني قلت لكم في الفيديوهات لو عندكم مواضيع اقترحوها وانا تو نحاول باش نطرحها. لقيت الموضوع هذا واحد قال لي شنو التقمص على حسب وجهه نظرك، فهمت؟ انا جاوبته أول حاجة تقولي اللبس اللبس ليس للروح الروح قلت لكم ما عندها حتى حتى علاقة الروح ما عندها حتى علاقة الروح مجرد طاقة فهمت؟ سينيك اسمعوا باش نقول من بعد يمكن تلقى إجابة وخلوني نتكلم صيف ساعة كل عادة ثم كان عندكم أسألة اطرحوها أوكي افتفق انا ما بالتقمص الذي يعتقده البعض او بعض المعتقدات القديمه كما المعتقدات الهندوكيه او المعتقدات البيديه او التقمص على الطريقه البوذيه وعلى اختلاف انواعها خليني نعطي عده انواع ما عندناش نوضح قبل كل شيء الافكار الرئيسيه في التقمص ثم هناك أول حاجة ساعة نحب نأكد عليها التقمص يخص النفس يعني يخص سائق السيارة لا يخص الروح لا يخص العقل لا يخص الجسد يعني أحنا بنتكلم على عنصر واحد مركب واحد هو مركب النفس فقط على حسب المعتقدات هذا العنصر الذي يمكن ان نطلق عليه روح يمكن ان نطلق عليه اسبري يمكن ان نطلق عليه حتى عقل فهمت اسبري يعني جايه من عقل فهمت او روح او اي شيء اخر هذا الشيء هو اللي باش عليه هناك ثلاثه نظريات تقريبا معناتها مهمه فيما يخص التقلص النظريه الاولى وعلى اختلاف انواعها تقول ان الشخص ياتي الى هذه الدنيا او يولد عده مرات وحتى نجد اثار ذلك في القران عندما يقول كنت أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وهذه الفكرة موجودة حتى عند الشيعة وما تسمى بالرجعة ما ليش ندخل في التفاصيل الكل خليني نطرح الفكرة الأولى منتع التقمص الذي معناتها معروفة في المعتقدات الكبيرة وناخذ مثل ناخذ نفسي مثلا بش تفهموا يعني الحكايه اكثر على حسب مثلا المعتقدات البيديه او الهندوكيه الانفس تاتي عده مرات الى عالم الدنيا وكل مره عندما تاتي وتموت تعود في جسم جديد كمولود يعني بمفهوم فهمتها سهل ان الانسان يتولد فهمتها يكبر فهمتها ثم يموت ثم يعاود يتولد يكبر ثم يموت ثم يعاود يتولد وعلى حسب هذه المعتقدات الموجوده تقول ان الانسان الانسان هناك القديم وهناك الجديد يعني هناك إنسان تولد جديد وهناك إنسان جاء عدة مرات يعني حتى هناك فما عملية عملية حساب لكي تعرف هل أنت كم من مرة جيت في هذه الدنيا ويقولون أن الأشخاص الذي ليس لهم تجربة ولا ينجحون في الحياة هم أشخاص جدد وعلى قد ما الإنسان يجي في الحياة ويعاود ويعاود ويعاود يكسب تجربة ويصبح أكثر تعقلا وأكثر اتزانا وأكثر معرفة. هذه معناتها المسألة مهمة جدا. هناك معتقدات تقول أن التقمص هو نوع من العقاب. شو معناه؟ يعني أنت عشت في الدنيا هذه جيت على اساس انك غني ولكن لم تهتم بالمسكين لم تساعد المسكين تجبرت كبرت وقت تموت باش تجي فقير هنا تنطبق عليك قانون الكارما ما يسمى التقمص تحت قانون الكارما تجي فقير علاش تجي فقير لانك باش تحس فهمت شنو عملته في حياتك السابقه هذا نظريه نظريه ثانيه في نفس المجال فهمت تقول لك في الحقيقه التقمص هو ليس عقاب وانما تعليم انت غني؟ جيت في الدنيا هذه عشت تجبرت عملت حاجه خايبه وقتها تموت باش تاخذك أرواح أخرى أو أنفس أخرى، وتقول لك يا ولدي راك غالط، يا ولدي راك اللي عملته مش صحيح، يا ولدي راهو عندك الفلوس علاش ما حنيتش على الفقير؟ فهمت؟ ويبعثوه للدنيا هذه فقير باش يحسوه شنو عمل للآخرين، يعني هي التربية، باش من بعد وقت يموت هو فقير. ويعاود يرجع أغني يرجع يعرف يتصرف بالفلوس متع إذا فما فكرة متع إن التقمص هو عملية عقاب وفما فكرة إن التقمص هي عملية تعليم وهناك مثلاً كما ناصر عنده فكرة أنت تقول إن التقمص هي عملية ارتقاء في الوعي. يعني كل حياة تعيشها، هي تتزاد لرصيدك. عندما تموت وتتولد، تتولد ولي عندك درجة ثانية، فهمت؟ وكل مرة تعيش الحياة نتاعك من أجل باش تتعلم حاجة، فهمت؟ هذاك علاش، معنتها الفكرة. فما فكره اخرى عند البوذيه تقول لك لا تقول لك الانسان كيموت النفس متاعه تتشتت كما جسمه يتشتت الى تراب اي ما يسمى بالنفس لم يعد لها وجود كلي الا لمن يصل للنيرفانا اي يصل لعمليه تمسك النفس بالوجود الفعلي، وكل من لا يتمسك، وهنام معناتها فكرة بوذا، علاش أنت فكرة بوذا، هي مهمة رأي فكرة بوذا، إنه ي... ي... يكسر فكرة، إن كل الناس باش يرجعوا، لا، اللي ما يصلحش باش نلوحوه، يعني عملية غربلة، عملية غرب له. يعني إلا من نصل وصل للنيرفانا هو من يحق له الحياة الابديه. هذه فكرة من الأفكار طبعاً وفما يقول لك التقمص يكون إلا في الإنسان يعني أنت تولدت في العهد توا تولدت في العهد الفرعوني يمكن تولدت في العهد البابلي يمكن تولد في عهد كذا في عهد كذا في عهد كذا يعني إلا في الإنسان ويمكن تموت اليوم وتتولد غدوة فما هناك معناتها فكرة نتاع التقمص أن الإنسان يمكن يموت الآن كما مثلا كم مرة توقع يقول لك فلان مات والآخر تولد يعني يقول لك النفس نتاعو ماتت منه تولدت منه فهمت آه مانيش نغزر للتعليقات نتاعكم خليو التعليقات من بعد أرجوكم فهمتها آه خليني نكمل الطرحه نتاعي ومانيش بش نغزر خاطر ساعات يجيني الواحد باش ما ندخلش بعضي فهمت المهم إذا هوني هذه كلها نظريات هذه كلها نظريات صحيحه مش صحيحه آه ما إحنا ما نش على معنتها. يبقى ديما نقول لكم ان العلم هو الفاصل الوحيد وهذه العلوم لا تدخل في العلوم المادية فهمت؟ وانما تدخل في العلوم النفسية اي ادوات المادة لا يمكن ان تقيسهم يجب الانسان والانسان جدا متأخر في مجالة البحث النفسي أو ما يسمى في البحث العدمي. أما في المستقبل والآن ومنذ عشرين سنة تقريباً الإنسانية والباحثين بدأوا يدرسون ما يسمى باللامادة وضد المادة والمادة السوداء. وبدأوا يعرفون ويتعرفون على أنواع أخرى من المادة ويفهمون معنى الطاقة ويبحثون النفس ويدرسون ما يسمى بالخروج من الجسد سواء عن طريق الإسقاط النجمي أو عن طريق حادث والتنويم المغناطيسي واليقظة والحلم الواعي وغيرها من الأمور ومنها ما يسمى بالادويه أو بالحبوب المهلوسة والمخدرات وأهم شيء الذي يمشي فيه العلم الآن وهي ما يسمى بالذكاء الاصطناعي أنتم تعرفوا جوجل فأنت جوجل يعني فيه خلية بشرية يعني المصمم متاع جوجل، لي زورديناتور، العقل متاع جوجل اللي صنعوا ما يعرفوش كيفاش يخمم، ويبدل هو وحده اللوغاريتم، لكن دراسة الوعي هي من أهم تحديات البشر في المستقبل، واكتشاف الوعي هل هو، هذه هي مشكلة كبيرة وطرحها أحد الإخوة على الصفحة متاعي. فمتك طرحها احد الاخوه على الصفحه نتاعي هي المعادله هذه الخطيره هل الوعي نتيجه الماده ام الوعي مستقل على الماده والماده ما هي عباره على لاقط وبث للوعي يعني المخ هو عبارة على جهاز يلتقط الوعي ويبثه إذن هنا الوعي مستقل كليا عن المادة يعني موت المادة لا يعني موت الوعي أو موت النفس هذه نظرية النظرية الثانية تقول لا وإنما المادة هي التي تنتج تفاعلات كيميائيه وهذه التفاعلات الكيميائيه هي التي تؤدي الى ظهور الوعي ولكن في هذه الحاله نبقى فهمت في المفهوم مثلا نفترض نفترض ان الجسم الانساني او العقل الانساني أو المخ الإنساني هو الذي ينتج الوعي في هذه الحالة هل ما ثبت يعني حسب المنطق الإنساني لو ماتت المادة هل الوعي يموت؟ الجواب لا ولكن عندما يموت المادة الوعي يبقى ولكن لا يتطور عبارة على عنا شيء مادي يصنع طاقة، انتهت المادة، هل الطاقة تضمحل؟ لا، الطاقة تبقى موجودة، الطاقة ولكن ليس هناك إنتاج للطاقة، أي ليس هناك إنتاج للوعي، أي الوعي يبقى في حالة جمود بدون تطور. يعني الوعي يبقى اذا في الحالتين سواء المخ ناقل للوعي او المخ خالق للوعي في الحالتين في الحالتين الوعي وهذا معناته ثابت علميا ان كل ما نقوله وكل ما نفكره وكل ما نفعله يبقى مسجل بدليل إن يمكن أن نصنع آلة تلتقط ماذا فعلت البشر قبل مائة عام ويمكن أن نبتعد على الأرض بمجرد عشرة آلاف سنة ضوئية حتى نرى تصور أنت مثلاً إنسان الآن الآن انتقل بمركبة فضائية عشرة آلاف سنة بعيد عن الأرض. وعنده جهاز كاميرا يمكن أن يشاهد الأرض، سوف يشاهد الأرض في القرن مثلا الثامن عشر، إذا لو تنتصور أن هذا الشخص عنده كاميرا يمكن أن ترى الأشخاص، أه؟ يمكن أن ترى الأشخاص، إذا يمكن أن يراك أنت ماذا تأكل وماذا تشرب وماذا تفعل، في بيتك، كل شيء مسجل، وهذا كلام علمي ليس فيه شك، شفت بعد 200 سنة أو 300 سنة، لو الإنسان استطاع أن يبتعد عن الأرض 10 آلاف ولا 100 ألف سنة يمكن أن يراني أنا الآن، ولو حتى نفترض نفترض افتراضا، وقع نيزك على الأرض. ودمرت الأرض كليًا، ودمرت المجموعة الشمسية كليًا، دمرت. يمكن لو الإنسان خرج من هذه المجموعة الشمسية وذهب إلى مجموعة أخرى، وانتقل وابتعد على المجموعة متاعنا أن يرانا وأن يرى، أنا قاعد نعمل في فيديو على اليوتيوب. يشوفنا، وشنو قاعد نقول توا وشنو قاعد نعمل وشنو هو لابس وشنو هو موجود غاديكا وشنو هو موجود غاديكا ويعرف كل واحد فيكم توا شنو قاعد يعمل وشنو قاعد يفكر وفين حاطط يديه وفين حاطط رجليه وشنو يخمم في مخه وكل واحد يعرفه بالتفاصيل وهذا منطقيا وعلميا فهمت؟ صحيح. المشكلة يا أخي عندما يسافر يستغرق وقت طويل لذلك ما سيراه عندما يصل هو تقريبا عند إقلاع عن الأرض. لا، لا، لأن أنا قلت لو تطور العلم، تطور العلم وأصبح التنقل مثلا التليبورتاسيون، التليبورتاسيون هي تحويل الماده الى طاقه واعادتها الى ماده احنا نعرف ان الطاقه هي التي تنتج الماده اما الماده هي معناتها تصدر معناتها طاقه هذا معناتها معروف فهمت المهم معناتها يعني الانسان يمكن يعمل التليبورتاسيون فهمت انه ينجم تو مثلا بالفوتون عملوها تجارب، فهمت؟ ينجم انه يجي يحطك في آله، فهمت؟ ومعناتها وتتحول إلى أقوى من سرعة الضوء، خاطر توا الآن معناتها ماشين في أقوى من سرعة الضوء، فهمت؟ ويبثلك في بلاصة أخرى تولي، شفت، شفت أنت؟ شفت؟ معناتها إحنا الآن قبل 100 عام، هل كان يتصور انسان ان اتكلم معكم على بعد الاف الكيلومترات احنا توه شنو قاعدين ننقل؟ احنا توه ننقلوا في الصوت وننقلوا في الصوره فهمت ومزالنا يمكن نولي انا ما عادش نحتاج تو مثلا بال3 دي ثلاثه ابعاد وتلبس الواحد بتاع 3 دي كاني قاعد بحداكم يعني كل واحد يلبس الماسك بتاعه 3 دي ثلاثه ابعاد ونمشي ونطلقاو افتراضيا ونقعدوا ونحكي ونمسوا بعضنا ونلمسوا وحتى الريحه ينقلوها فهمت علاش لا يعني بعد مائه عام من الناحيه العلميه ممكن ان بعد مائه عام او مائتين عام او الف عام ما زالت المجموعه الشمسيه متاعنا عمرها في النص يعني مازالت باش تعيش مليار ملياردوات سنه رنا من سنه صغار شفت احنا احنا احنا احنا كبشر لو نشوفوا التاريخ متاعنا اللي هو مثلا نقولوا من الانسان الاول من الانسان الاول يعني ثلاثه ملايين سنه عباره على عشر من الثانيه عشر من الثانية من تاريخ المجموعة الشمسية متاعنا. فهمت؟ إذن اللي حبيت نقول، اعلم أن كل ما تقول وكل ما تفعل وكل ما تفكر هو مسجل، هو مسجل. بي. نمشي توا لوجهة النظر بتاعي فيما يخص النفس، أعطيتكم يعني ثم مثلا النظرية أيضا الشيعية، تقول لك بعد خروج المهدي، فهمت؟ وانتصار المهدي، اللي ماتوا الكل باش يعاودوا يرجعوا ما يسمى في دولة المهدي أو دولة العدل. يقولوا لي إحنا توا نعيشوا اللي ديما الباطل هو المنتصر، ومن بعد تيجي يوسط المهدي اللي هو نقطة الوسط، سوف اللي ماتوا الكون يعودوا يرجعوا ولكن في هذا عندهم فرصة أخرى أن الحق هو المنتصر على الباطل يعني نجم واحد يكون كافر مات في هذه الدنيا عندما يرجع في خلاف في, في عصر الرجعة يرجع مسلم فهمت يرجع ما عادش تسالوا خليني نكمل، انرجستري في الوجود، في الأثير، ليتر، ليتر، في الأثير، كل شيء مسجل، توا التلفزة تبث، فهمت؟ توا أنت هذه الصورة متاعي فين وصلت لك هذا مش تسجيل، هذا مش تسجيل، نفس الشيء، فهمت؟ نفس الشيء، هناك بث تلفزي يبث، لأقمار الصناعية تبث. ثم تنقل في الاثير يمكن في يوم من الايام نستطيع ان نصنع اله ونضعها في مكان معين نعرف ماذا وقع في ذلك البيت فهمت اذا هذا معناتها المساله فيما يخص ما يسمى التقمص كما قلت لكم ثم للتعلم ثم لزيادة الوعي كما قال الأخ ناصر ثم للعقاب ثم إنها التشتت إلا من يصل للنيربانا، ثم اللي يقول لك لا انتهى كل شيء فهمت على حسب رأيي وجهة نظري هنا وليمزلت نطور فيها وجهة النظر هذه إن ما يطلق عليه الوعي هو في الحقيقة العدم المطلق وهذا العدم المطلق هو عبارة على السفر المطلق الصفر الكبير هذا الصفر الكبير لا يمكن له أن يظهر في المادة لأنه لو يظهر في المادة يفجرها قوي من الجمش فماذا يقع؟ فيقع تجزئه إلى أصفار وهذه الأصفار التي عبارة على اللعبة الروسية صفر في وسط صفر مصفر في وسط صفر صفر في وسط صفر صفر في وسط, سفر. سفر في وسط سفر. يعني عندنا صفر كبير الصفر هذا تقسم تقسم تقسم تقسم تقسم تقسم إلى أن وصل إلى أجزاء من الأصفار التي يمكن أن تتجسد أو تظهر أو تظهر ما يسمى الماده هذه الاصفار فهمت اول ما ظهرت اول ما ظهرت ظهرت في الطاقه إذن كل الاصفار ظهرت في الطاقه يعني في نفس في نفس الفتره فهمت في انواع الطاقه الموجوده وعند هذا الظهور لهذه الاصفار في انواع الطاقه الموجوده هنا بدا يقع الاختلاف من بين الاصفار يعني الاصفار في الاصل متشابهه لا فرق بين السفر يعني انطلاق الاولى من الاصفار لو ناخذ هذا الحائط ونقول من هذا الحائط انطلقت الاصفار فهي في اول خروجها عندما بدأت تتجزأ بدأت تختلف الاختلاف كان في الأول بسيط ولكن مع تجربتها في المادة وظهور المادة وهي عملية موازية بين العدم والمادة أدى إلى اختلافها خلينا باش نفهم الفكرة أكثر ما نحكيوش في عالم الطاقة وهي انطلقت من العدم كسبت تجربة فيما يسمى بالطاقة عندما كسبت تجربة فيما يسمى بالطاقة أوجدت ما نطلق عليه الفكر لأنها أصبحت مختلفة إذن يجب أن يكون لها أسماء مختلفة وهنا ظهرت الكلمة فهمت. ظهرت الحركه خروجها الحركه احدث اختلاف من بيناتها هذا الاختلاف اللي من بيناتها فهمت ادى الى ظهور ما يسمى الكلمه وعندما ظهرت الكلمه الكلمات اللي هي نسميهم الايقونات فهمت ادت الى ظهور ما يسمى بالماده الاولى الكليه انا نعطيكم في ملخص خاطر باش نحكي لكم بالتفاصيل بعد نحكي لكم في ملخص في الموضوع خلينا نوصلوا بالنقطه بالنقطه توا نوصلوا في الاخير توا نفهم نفهم العمليه وقت وصلت للماده هذه العمليه بالخروج من العدم الى اصولها للماده والماده اللي وصلت لها ليس الماده اللي موجوده الان هي الماده الاولى الماده المطلقه التي يمكن ان نسميها ضد الماده او نسميها اللا ماده او نسميها الماده السوداء يمكن الماده السوداء هي ضمن الماده يعني نوع من الماده المجهوله فهمت الاختلاف على حسب الطاقه في الاول في الخروج بتاعها فهمت هما هو صفر مطلق وخرج وتقسم في الانطلاقه نتاعها في السرعه نتاعها في الخروج احدث اختلاف تفاوت في هذا التفاوت في الخروج فهمت العمليه نفس الشيء كل وحده ارتبطت بالطاقه ونتكلم في الطاقه المطلقه ثم كل وحده ارتبطت الفكره وتكلم في الفكره الايقونه ليس الفكره الحقيقيه فهمت بالعقل، الأيقونات لها علاقة بالعقل طبعا، طبعا، الأيقونة هي مجموعة أفكار، مثلا أيقونة الإنسان، يعني شفت الصفر الإنساني هو الصفر بين الأصفار هذه الكل، أيقونة الإنسان هي تحتوي كل النفوس البشرية، بل هناك أيقونة قبل ما تظهر ايقونه الانسان هي ايقونه الاحياء التي تشمل الانسان والحيوان والنبات بل قبل الانسان والحيوان والنبات هناك ايقونه الوجود التي تشمل الانسان والحيوان والجماد والنبات الاربع عناصر الاساسيه وهناك ايقونات من قبلها، إيقونات تخرج من ايقونه. فهمت؟ خلينا نواصلوا. اذا خلينا نمشوا للنقطه صفر. فهمت؟ التي هي تعتبر انطلاق الوجود المادي الذي احنا موجودين فيه والذي يحدد العلماء ان عمره 15 مليار سنة. عندما ظهر هذا الانفجار، إحنا الكلنا موجودين. اللي موجودين الآن واللي توجدوا واللي باش يتوجدوا. بغض النظر هل الإنفجار وقع في كل الكون ولا الإنفجار وقع كا في المنطقة تاعنا، يمكن عدة إنفجارات أخرى وقعت. ويمكن هناك عوالم متوازية. خلينا نتكلموا على المنظومة اللي إحنا موجودين فيها. الإيقونة تاعنا. فهمت احنا موجودين فيها فهمت وقت وقع الانفجار او ما يسمى بالتوسع فهمت هذه النفوس احنا كنا موجودين ولكن كنا موجودين في اقونات كبيره مرت بتجربه الانفجار او التوسع وعاشت في الطاقه اللي نعرفوها الان وكسبت تجربه في الطاقه وهنا كل واحد فينا اكسب تجربة خاصة في طاقة معينة بل كنا مرينا على كل الطاقات الموجودة غير فما أشخاص تأثروا بطاقه وأشخاص تأثروا بطاقة أخرى تزيدوا تفهموا أكثر إن وقتها مرينا بهذه المرحلة يسمى بالطاقة وانتهت مرحلة الطاقة انتقلنا إلى عالم الجماد أو ما يسمى عالم المادة. هنا باش تزيدوا تفهموا أكثر. يعني أنتي إكس مثلا يبلو يوبلو ولا إيسا ولا إيهاب ولا سينيك ولا أي واحد فيكم ولا أمل ولا أي واحد فيكم أنتم موجودين هوني ولا القرنفل الصيني كسب تجربة في الطاقة، وخرج من عالم الطاقة على شكل معدن، اللي خرج ذهب، واللي خرج قصدير، واللي خرج حديد، واللي خرج جامونت كل واحد فش خرج، مش يعني اللي خرج ما ماهوش باش يعيش تصدير لا، الك- الكلكم تأثرتوا.. بكل المعادن اللي ذكرتها ولكن فما واحد أثر فيه معدن القزير، واحد أثر فيه معدن الديامونت أو الألماس أو الذهب، واحد أثر فيه معدن الحديد. يعني التقمص اللي نتكلم عليه أنا هو إن النفوس هذه مرت بتجربة في عالم المادة، ثم انتقلت ظهرت عندما توفرت الظروف والعوامل ظهرت على شكل نبات وهذا قبل ملايين السنين ليس الان قبل ملايين السنين انا لا اؤمن بالتكرار انا اؤمن بالتسلسل التسلسل الدائم هذا إيماني، وهذا اعتقادي، وهذه تجربتي في الإسقاط النجمي. فهمت؟ إذا، شفت احنا البشر أنا وأنتِ وأنتم اللي قاعدين هوني، كنا قبل خمستاش مليون سنة، يمكن مئتين مليون سنة، كنا موجودين في الأرض ولكن على شكل أعشاب. ويمكن أنا كنت شوكة، وأنتي كنت تفاحة بجنبي. والاخر كان شجرة تمر. نخلة. والاخر كان، يعني مرينا مع بعضنا بالعالم المادي، بعالم الطاقة، ثم عالم المادي، ثم عالم النبات. من بعد وقتك سبنا التجربة في عالم النبات، مرينا لعالم الحيوان. وهنا بدات تظهر الحيوانات الأولى، ما يسمى الانسيلولاغ، ما يسمى ذو الخلية الواحدة. ولو تشوف اللي احنا الكلنا مرينا كخلايا، كنا جراثيم خلايا واحدة، أنت كنت خلية واحدة وأنا كنت خلية واحدة، وهذاك كان خلية واحدة. هنا أنا معنتها اللي نوضحوا فكرة التقمص هو توازي المادة مع الوعي. فهمت؟ طبعا، طبعا الجوهر الثابت هو العدم، هو الفراغ الذي يحتوي الذي سوف يؤدي إلى ظهور الوعي. الذي سوف يؤدي، خليني نواصل معاكم. مرينا بمرحلة الكلنا هكاك، ما يسمى الخليه الواحده وبعد بدينا نتطور نتطور وكل ما نتطور اصفار تتقسم وتظهر اصفار اخرى وتظهر اصفار مش تظهر تخرج اصفار اخرى فهمت واحنا نتقدم الى ان ظهرت الحيوانات ظهرت الحيوانات الموجوده فكانت هذه الجواهر موجوده في الديناصورات وموجوده في التماسيح وموجوده في الحيوانات وموجوده في القرود وموجوده في عدة انواع الى ان ادى الى ما يسمى الوجود في الانسان اذا لو نشوف مثلا ناخذ في الحقيقه العمليه افهمها بطريقه هذه بسيطه شيء اعتبرني انا صفر انا شنو بالضبط أنا أحمل كل الأصفار اللي خرجت منهم وأحتوي كل الأصفار اللي سوف أخرجها من بعدي اللي هي أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي. بعضي يقول لك أنا ملبوس أو سكني جن. في الحقيقة أنت ماكش ملبوس وماكش سكني جن. لأن أنت في الحقيقة شنو أنت؟ أنت شنو؟ أنت خلاصة أجداد. يعني نفوس أجدادك الكل رغم اللي هي مسجلة في الأثير أعمالها وأفعالها وفكرها ولكن راهي موجودة فيك يمكن جدك جدك اللي ما موجود فيك موجود قطعة فيك موجود في نفسك هذاك علاش أنت ساعات تبدأ تفكر كيسرى فكرت تقول فين جاتني هالأفكار هذي؟ هذيك أفكار جدادك اللي تقروا فيها وما عملوهاش فأنت كما تعرش نفسك من بين كل النفوس اللي موجودة فيك، حاجة من اثنين يا اما باش تعيش مهبول، يا اما باش تعيش مسكون، يا اما باش تستسلم لواحد من جدودك وتعيش كيفه وما تعيشش حياتك أنت، هذا هو بالنسبة لي سفر النفس في الوجود، وهذا هو التقمص. لا أكثر ولا أقل، وهو موازي خطوة بخطوة مع التطور المادي الذي أدى إلى ظهور الإنسان، وهو التطور النفسي للوعي الذي أدى إلى ظهور الوعي من خلال المادة. هذه وجهة نظري. وأنا علاش ما نقبلش نظرة من وجهة النظر الأخرى؟ علاش؟ أنا قلت عدة أشياء. حاشتين تكسر نظريه التقمص التقليديه مهما كانت سواء كانت عقاب سواء كانت تعليم سواء كانت توعيه حاشتين تكسر الحاجه الاولى اللي تكسرها ان في عهد محمد 1400 سنه سكان الارض الكلها بالصين كل شيء لا تتجاوز خمسين مليون يا سيدي ما نمشيوش بعيد قبل الميتين ثلاثمائة عام أربعمئة عام البشرية كانت مئات الملايين احنا توا سبعة مليار دوات وماشيين في الثمانية وفي التسعة هذوما البشر الكل من فين جاءوا يعني هذوما الكل عاشوا قبل هذا مش معقول، هذه حاجه، فهمت؟ يعني من فين جاوب؟ بينما النظريه اللي نقولها هي منطقيه، علاش منطقيه؟ لأن في الحقيقه الانتقال أو التقمص ينتقل جينيا ويسجل كونيا، فهمت؟ هذه مثلا حاجه ثانية من المستحيل ان نكون انا جيت قبل الفين سنه وجيت توا على خاطر تصور كنت العلم انا مت وهذا كمات اسمه هو انا اسمي كريم وهو اسمه رمسيس وقتها يجيبونا مع بعضنا تمتا وتجيبونا مع بعضنا هل أنا وهو أنا؟ لا، هو هو وأنا أنا مختلفين، أي باش تزيدوا تفهموا الحاجة بطريقة أكثر، هل رأيتم مرة الألماس؟ شاهدتم قطعة ألماس؟ القطعة الألماس رغم اللي هي، علاش الألماس مهم؟ مش على خاطر بعض يقول لك الألماس والذهب والفضة. غالين ومهمين على خطر أقلية، فهمت؟ مش صحيح؟ قديش من حاجة قليلة في الكون وما عندها حتى قيمة؟ لا، لأن جوهرها عنده قيمة، لأن المعدن امتاحها عنده قيمة. لو نظرت مرة نظرت للألماس، الألماس هي تمثل النفس البشرية وهي موجودة في القرآن. تمثيل للنفس البشريه فهمت الذي تقول الله كمشكات المشكات في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري لا شرقيه ولا غربي عندما تنظر للالماس فهمت معناته لل لل الماس تشوفه، تلقاه عنده عدة أوجه كثير من الوجوه يعني كل جهة فيه مرآة هكاك تقريبا نفس البشرية يعني أنت في الحقيقة نفسك تمت معمتها النفس متاعك هي تحتوي أحاسيس أجدادك وأجداد أجدادك وأجداد أجدادك وأجداد أجدادك, وأجداد أجدادك. وانت توا الحاجات اللي تفكر فيهم باش تنقلهم في اللاشعور شعور ونعرفوا احنا علميا الجانب اللاشعوري الموجود اللي هو المؤثر. فهمتني؟ يعني هذا معناتها المساله المساله واضحه ان الوعي ينتقل جينيا. متلازم مع الجنال ولكن لا يمنع إن كل ما نقوم به كل ما نقوم به هو مسجل في الكون ولكن مسجل بدون وعي هذه وجهة نظري نظل وضحت الفكرة كان عندكم بعض الأسئلة قبل أن أختم الفيديو أستاذ كريم لماذا الإنسان فقط يؤمن ويستسلم لأن الإنسان هو الواعي لأن ما معنى الإيمان يا علي ما معنى الإيمان الإيمان هو التجربة الحيوان لا يجرب وإنما يلبي الظروف والعوامل كما قلت إن الحيوان عندما يجد حائط يغير الطريق بينما الإنسان عندما يجد حائط يحاول أن يؤمن أو يكتشف ما وراء الحائط وتجربته ما وراء الحائط نتصور أن هذا الإنسان طبعاً هناك فرق من بين الاعتقاد وتكلمت عليه والإيمان أنه قبل أن ينتقل إلى ما وراء الحائط يسمى اعتقاد يتصور يسمع يشوف يقول لك يمكن فما وكذا وكذا يعني يمكن يعتمد على العقل ولكن الإيمان هو عندما أحدهم ينتقل من وراء الحار ويعود ويعيش التجربة عند إذن يصبح إيمان ويصبح مؤمن بينما لا يمكن أن يقنع الآخرين ويجعلهم مؤمنين ولكن يجب يمكن أن يستعمل الفكر لكي يقنعهم ويصبحون معتقدين منطقياً بماذا موجود وراء الحار باهي آه... بهي تحياتي آه شكرا لكم أستاذ كيف تتأثر العلوم النفسية والروحانية في حالة نجاح عملية نقل الرأس بشري ومن شخص لآخر في المستقبل ولكل الشكر والتقدير لكم في الحقيقة العملية ما نعرفوش عملوها ولا ما عملوهاش فما عليها غموض كبير وما نعرفوش النتيجة ما عطوناش حتى نتيجة وما اللي يقول تم منحها لآخر لحظة المهم هذه العملية هي سوف تؤثر كثير على التطور طبعا العلوم النفسية خاصة العلوم النفسية هي المهمة لخطر لو تشوف الروح أو الطاقة والجسد هما شيء واحد، فهمت؟ لو نريد نقسم الإنسان تقسيم ثنائي آه نقول نفس وفكر وروح وجسد، أي طاقة وجسد وفكر ونفس، لأن النفس آه النفس صحيح هي إحساس ولكن لا ي... الحس لا يمكن أن يكون له وجود بدون فكر، فهمت؟ باهي يا نزيم جلالي الحمد لله على نعمة الإسلام أنا ما نسبريميش حتى واحد لكن المسلمين ما نحبهمش هوني خاصة من هذا النوع آه بلوكي آه بلوكي لا بيرسون ما نحملش المسلمين المسلمين يبعدوني أرجوكم خاصة اللي يحب يسمع و... و... و... يتعلم مرحبا بي بمت... اما المسلم اللي يجيب يبث الخمج نتاعو ما حاش به الحالية با بما تؤثر السابقة الحيات السابقه في حياتنا الحاليه مع خبرات في الحياه الوعي آه محسن تصور انت باش نفهمك تصور انت قبل عشت حيوان اوكي والحيوان هذاك اللي عشته كان موجود في دولة عربية ويقولوا مثلاً عشت كلب أو قط وفي الدولة المستعربة أو الدولة الإسلامية كل ما يشوفوا كلب يضربوه بالحجر يضربوه بالحجر، يضربوه بالحجر، يضربوه بالحجر ويمرمدوه وما يحترموش الحيوان المولودات اللي تتولد وانت تتولد بعد ما مريت بالتجربة هذيك كانت فعمتا تتولد معقد من الحجر مريض، ما تعرفش علاش مريض، هذاك علاش على قد ما تحترم الانس الحيوان تحترم الأجيال القادمة، فهمت؟ نفس الشيء النبات، لو أنت مثلا تولدت في بلاصة ما يحترموش النبات، الأجيال القادمة باش تطلع ماهيش محترمة، لو أنت مثلا عشت غزال وكنت ديما يهجم عليك الأسد، فهمت؟ بشتايش بش تتولد هوني يكون عندك رعب فهمت آه هذاك هو التاثير به حسين حسين استاذ كريم قلت انك تؤمن بتسلسل ما هو تصورك مستقبل لما بعد الموت هذا موضوع وحده يا اخي تصور عندي عندي عندي ياسر تصورات ما بعد الموت حب نعمله موضوع نعمله موضوع انا تكلمت على بعد الموت هي النظريات الموجودة آه نعمله موضوع خطت التوكب احنا نتلأسى لأخي الموضوع طويل اكتبوا تحت الفيديو هذه وانا تنعمل عليه فيديو مراي اكترات في الانسان الحرة هي كل شيء هي فرصتنا في هذه الوجود يا أوساء هم. شفت التأثير اللي تأثر علينا الكل من وجودنا العدمي الى الان هو لم تكن لنا إرادة أحنا توى عنا إرادة حتى وقتا حيوان ما كانتش عنا إرادة أنت إنسان يا أخي إرادتك تنجم تغير كل الموازين شفت أنت من وجودك العدمي إلى الآن كنت قصدير كنت وحش كنت متسواش كنت نار كنت ظلمة وجيت إنسان ما فيك ما يتشاف تنجم تولي جوها تولي كيا تولي الماسه كل شيء هي الاراده نتاعك آه كيف الترقي لمرحله ما بعد الانسان التخلي على كل ما يربطك بالحيوان ما يسمى العادات الحيوانيه منها العنف فهمت آه عده اشياء وان تكتشف كل الحواس وتعرف كيف تفهم الحواس العلوم النفسية اكتشفت كيما في الدماغ تؤثر على الأفكار طبعا طبعا علوم النفسية هي كلها في الدماغ عندي نظرية يا كريم تفضل تفضل عندك نظرية أطلب مني نعمل مقابلة واطرح النظرية متاعك يا سينيك اكتب في آخر الفيديو يا كريم الجايه حب مقابلة معك ونعطيك الكلمة أنك تطرح الفكرة متاعك كما تريد هل هناك حد لتطور الروح الروح لا تتطور، الروح طاقة، طاقة، النفس ليس لها حد، انها ان تحكم العالم، ان تصبح الرب. ايه نحنا شي ما بقول انت اي نحيتو نحيتو يا امل نحيتو. طبعا يمكن تناقشني فيها شي طبيعي يا سينيك، شنو كلام هذا الاصفار هي انواع في العدم في الاول هي متشابهه هل الواقع هو الصفر المطلق يعني الواقع هذا له وعي وممكن الوعي تطور مع تطور في الماده يعني التوازي مع الماده ربما سبب زياده تعدد السكان تطور مخلوقات اخرى نقدر تسمع لها التجسد البشري ايش هي المخلوقات الاخرى العدد يتزايد زال يتزايد يمكن في المستقبل نصبح آلاف المليارد عندما نعمر الكواكب الأخرى والمجرات الأخرى أستاذ كريم يمكن نسوي حلقة عن العنصرية في هذا الكون ولماذا الإنسان يميل إلى حب الأشخاص من نفس التفكير طبعاً تفكيره طبعاً طبعاً طبعاً يمكن أي شيء يكتبوه لي في الواحد وأنا نتبحه هل من الممكن ان تصبح نباتي آه نباتاتي انسان دون المرور بحاله الحيوان لا مستحيل حسب التسلسل مستحيل, مستحيل شكرا على كل حال ليكم هي هي كلها نظريات هي كلها نظريات لذاكم تعلموا آه تعلموا ان هذه كلها علوم نفسيه علوم حسيه علوم تعطينا الإطمئنان في هذه الحياة علوم تؤمن لنا أما تأكد من شيء إن وجودك ليس صدفة وأن وجودك يجب أن يكون مفيد في هذا الوجود وأنك فهمت سوف تعلم في يوم من الأيام من أن وماذا فعلت فهمت سوف تعلم ليس صدفة تحية لكم جميعا شكرا على التشجيع شكرا على التوزيع وشكرا لحضوركم ومع فيديو قادم طبعا غدوه نخدم من الجمش وبعد غدوه نخدم نهار لحد مسافر لفرنسا نحاول نعمل من فرنسا كما نجمتش أعذروني نتحاول على قد ما نقدر وديما اترك المواضيع اللي تحبوا عليها وانا شكراً تحياتي مع ألف سلامة وسامحوني مرة أخرى. السلام. تمير